السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا ومتابعين قناتنا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالوقت هنقول لكم على القناه اللي علاني الجديد ان هي هات زي مباريات النادي الاهلي ومباريات كاس العالم للانديه عامه على النايل سات بس قبل ما نبدأ ما تنساش بلايك وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد ولو انت مشاهد جديد للقناة بتاعتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات علشان اول ما ننزل حاجة جديدة توصلك وتستفيد بيها من فيديوهاتنا هنبدا دلوقتي نقول لكم على القناه والقناه اللي هتنجل معانا هي قناه جديده اسمها تي ان تي تي ان تي وهيكون القناه دي ليها ترددين القناه دي ليها بها ترددين هي قناه التي ان تي واعلنت ان هي هتذيع المباريات والتردد الاول هيكون ليها 11 15 7 11 15 7 الاستقطاب بتاعها هيكون عمودي او حرف الفي الاستقطاب بتاعها هيكون عمودي او حرف الفي اما معدل الترميز هيكون سبعه وعشرين معدل الترميز هيكون سبعه وعشرين قناة تي ان تي هنقول لكم بالوقت تاني التردد التاني بتاعها ١١٧٧ ١١٧٧ هيكون معدل الاستقطاب بتاعها عمودي او في عمودي او في معدل الترميز هيبقى 27500 معدل الترميز 27500 ودي هتكون هي القناه الناقله على النايل سات الوحيده مع القناه المغربيه الارضيه لكن دي اللي هتنقل المباريات على النايل سات ودي هتشتغل على بعض السفارات او لصفرات معينة وبكده نكون قلنا لكم على القناة اللي هتزيع المباريات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت مشاهد جديد لقناتنا علشان يوصلك دايما كل الجديد ولو انت مشترك في القناة بتاعتنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته